הבטחתי שאספר קצת על מונו וסטריו. אך רגע לפני, עיצרו את הצפייה וחיבשו אוזניות בכדי שתוכלו להבחין בדיוקים הקטנים. בסביבה טבעית, אוזנינו שומעות צלילים שונים מאחת מהשנייה. מקורות הצליל שיותר קרובות לאוזן ימין, ישמעו בה יותר מבאוזן שמאל, וכן להפך. מונו וסטריו אלו שתי אפשרויות בהשמעת ובהקלטת סאונד. במכשירי ההקלטה הראשונים, ניתן היה להקליט ערוץ אחד בלבד, ערוץ כזה שכשנאזין לו באוזניות, נשמע את אותו הדבר בשני אוזניים. מאז הומציאה טכנולוגיית אסטריו, אנחנו יכולים להקליט ולהשמיע צלילים בשני ערוצים נפרדים, המעניקים תמונת צליל מרחבית הכי דומה לשמיעת האוזניים שלנו. הסיבה שلي לשמא חשולי להסביר לכם את הדברים אלו, היא קדאי שכאשר תישטמשו במרחוט אגברה, תדעו לחוvenת הצדוד pen במיכسر, כחשי ישמה אחיד ומל ל swipe אתנו את יבית. דמיינו סיטואציה שבמרחק אסרא מתרים איתנו, אומדת מקלת זמרים, ובמרחק חמישה מתרים איתנו, אומדים שני רגמ קלים. אחד בצד ימין, והשני בצד שמול. וחייתנו נדרשים לחוvenת המיכسر. במידה ונחווה את הצדוד של כלם, במרכז ישמה כי אילו הם אומדים מולינו, אחד השני. לדוגמה הייתי גם איייה מאיילה לא לא לא לא מייקרה מיייה איייה بيت اعزانال رغم كوليم نوحل نكبل تخوشا شيمومدين بمرحله קצר ميتانو وكيف يكون لورا امكوليم יאי yeah, לאה. Yeah, yeah. בכוונתי התגשתי שכשנעמוד מול שני רמקולים, אחרי מולנו יש רמקול בודד או בידורית, לא כל השפעה על צידוד, אלא נשמע הצלילים בצורה זאה. כעת ניתן להבין, מדוע כשנחבר אורגנית או כל אמצעי אחר למיקסר, נעשה זאת בשני קבלים. כשכבל אחד מחובר בצידוד לשלוח לרמקול הימני, וכבל שני מחובר בצידוד לשלוח לרמקול השמאלי, בהזנה לרמקולים, נשמעת חלוקת הצלילים האיכותית בין שני האוזניים, והחוויה תהיה אחרת. סימולב לב שבערוץ בו יש שני כניסות פייל בכל ערוץ, בחיבור קלידים או כל מדיה, החלוקה לימין ושמאל מתבצעת אוטומטית, והצידוד צריך להיות מכוון על האמצע. רק בערוץ בו יש כניסת פייל אחת בערוץ, נשתמש בשני ערוצים ונצדד לימין ולשמאל. אם תשאלו מדוע בחיבור מיקרופון אין צורך בשני קבלים, הסיבה היא שמקור צליל המיקרופון הוא בין ימין ושמאל, כך שגם אם היה ניתן לפצל לשני כבלים, היינו שומעים את אותו הדבר. לסיום הנושא עוד דגש קטן. שימו שבמחבר פיאל ישנם שני סוגים, עם פס אחד ועם שני פסים. כשבקצה הקבל נמצא מחבר פיאל עם פס אחד, זהו סימן שהקבל שולח צליל מונו ובו אנו משתמשים. וכשבקצה הקבל ישנו מחבר פיל עם שני פסים, זהו סימן שניתן להעביר דרכות צלילים בסטריו. בתנאי שasher קהלו ומחבר נחנש, מזאיהו משמיא קניסט סטיריו. עכשיו גם תחלו לשים ליב, שבקבלי אוקס יש שני משני پסים כי הם אבירים אוט סטיריוfony. קאית נאבור לנושה אקוליזר, כמו נושה מ גם בחדל לרדת לפרטים מהו אקוליזר, ידרשו שאותו רוקות. ישחדל לתמצד בדקות צפירות את הדברים הרלוונטים להפעלת מארחית בירו אסטנדרטי. גובה אצליים חולה על ידי פיזיקאים לתדרים, ו אוזן של אדם בוגר יכולה לשמוע בתווח התדרים 20 עד 20 אלף ארץ. פילים לדוגמה, מדברים אחד עם בתדר נמוך מאוד, כ-20 ארץ, ולוויתנים מדברים בתדרים יותר גבוהים מ-20 אלף ארץ, כך שלא כל צליל אנו יכולים לשמוע. במקסרים, התדרים נחלקים בדרך כלל לשלושה תחומים. low, התדרים הנמוכים, mid, התדרים האמצעיים, high, התדרים הגבוהים. בבידוריות ובמגברים, חלוקת התדרים יכולה להיות לשני תחומים בלבן, הבאס, שם התדרים הנמוכים, והטראבל, שם התדרים האמצעיים והגבוהים. כדי שנבין מהם מה התדרים השונים, צליל בס טופים או גיטרה בס, נע בתדרים הנמוכים עד 200 ארץ. השירה ורוב כלי הנגינה בעלי המיתרים ובעלי הנשיפה נמצאים בעיקר בטווח של בין 200 עד 2000 ארץ. הוא צליל של מצילה טופים, תוף מריאם וכו, נמצא בתדרים הגבוהים מ-2000 ארץ ומעלה. דיבור ושירה נמצאים בעיקר בתדרים האמצעיים, ומעט בנימוחים ובגבוהים. כעת לענייננו, לאחר שחיברנו את אמצעי המדיה והמיקרופונים, בשלב הבא נכוון גם את האקולייזר. נקודת התחלת החיוונון היא כששלושת המכוונים, בס, מיד והי, או במגברים ובידוריות, בס וטראבל, עומדים על השעה 12, במרכז. כעת ניתן להתמקד ולכוון, נבחר ערוץ, ונכוון את פתיחות וסגירות שלושת تخوميات התדרים שלו. חשוב שכשאנו מחבנים נכוון על פיה זנל כלים, ולא כשאנו חובשים אוזניות. כיוון שבסופו של דבר, חשוב לנו איך זה נשמע בחוץ. שישמע אחיותי ומדוייק ביתם למקום. האזינו להדגמה קצרה לחיוון לאקוייזר בערוץ שירה. <אח> ايتلي لا ايتلي لا يا يا يا ايتلي لا ايتلي לסיום, בחלק מהמיקסרים יש בראש הערוץ כפתור שלידו כתוב לוקאט, שתרגומו חיתוך נמוכים. כפתור זה עניינו חיתוך התדרים הנמוכים, והוא משמש להשתקת עוצמת התדרים הנמוכים של צלילי הבאס במידה ואין צורך בהם. בשונה ממכוון לואו הקובע פתיחות וסגירת התדרים הנמוכים, כפתור הלוקאט חותך ומשתיק את העוצמה שלהם לחלוטין, ואחרי כזה סרטון אני חייב קצת שקט. od סרטונים ומידע בנושא seakbara, כנסו עכשיו Laktovet, WWW, .www